Η Χριστίνα μαζεύει τα παιχνίδια του Αγγελάκου και εγώ βρήκα ένα πολύ πολύ ωραίο παιχνίδι. Κοιτάξτε! Καταλαβαίνετε τη συνέχεια νομίζω, ε. Είσαστε έτοιμοι? Κάτσα... Καταρχήν... Να στερεώσουμε το κινητό κάπου να μην φαίνεται ότι το κρατάμε γιατί μας έχει πάρει χαμπάρι σιγά-σιγά. Υπάρχει. Ει, αυτά δεν είναι Αγάπη, Ορίστε. Τι είναι αυτό. Ποιο... Αυτό είναι που μου έλεγες ότι σ' ολυμπιακό χωριό δεν έχει ζωή Ποιο... Ποιο, πού. Αυτό εκεί. Τι είναι αυτό. Αυτό λογκεβό. Έλα να δεις τι είναι αυτό; να δεις; την Α. Α!